Ти прекрасна, вольова і духом сильна, Чарівна і ніжна, граціозна і стильна. Ти підтримка, піклування, допомога, А енергія і запал ведуть до перемоги. З нашим днем, з ним жінки-українки, Рудої, чорнобрової, шатанки і блондинки. Хай же доля всіх буде щаслива, Золота, як у колосьсях нива. Хай блищать в очах хитрі іскринки, З днем прекрасним, української жінки».